نهاركم سعيد المره ال 11 او المره المليون اعمل النهارده الفيديو ده كل ما اجي اشتغل فيه آه يعني يحصل كده شويه ازعاج آه المهم انا بقول لكم الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده النهارده عن الجواز بس انا مش هنصح حد انا مش داخله اقول نتجوز ازاي نعمل ايه ما نيجي نرتبط الكلام ده كله ما فيش خالص انا قصدي انا جايه هنا اسال سؤال او اسال كذا سؤال آه لما نيجي نرتبط آه بشريك حياه هل لازم لازم نتكلم في السياسه فاعرف اتجاهه السياسي علشان ما اتدبسش في واحد دي ميول اخوانيه او سلفنجيه آه وده حصل كذا مره معايا ولما بكتشف الاتجاه ده بخلص على طول ما بتمرش آه طيب وانا بتكلم معاه برضو آه وهو شايفني من غير حجاب آه لازم لازم اقول له خد بالك انت هتتجوزني وانا مش محجبه فما تيجيش بعد ما نتجوز تطلب مني ان انا اه اتحجب لي اه, اه, اه مش بس اه يعني في تجربتي انا اه, اه انت حره بس اه طب الزوج ليه حق النصيحه طب انت ربنا بقى معاكي انت شو تتحملي بقى اللي ربنا يعمله معاكي ماشي اوكي اوكي احنا ماشي ربنا يعمله معايا انا عارفه ان ربنا هاديني كويس قوي وعارفه انا بعمل ايه وضميري مرتاح بس انت حضرتك دلوقتي هنتجوز هتيجي تساومني آه على شعري وتقولي لي يا تتحجبي ولا لا آه واحد تاني ممكن أو يكون هيترتبط آه بواحده آه محجبه وهو مش بيحب المحجبات طيب هل هتطلب منها انها تقلع الحجاب يعني هتطلب من مراتك او شريكه حياتك او شريك حياتك إن هي ان هو آه يتغير عشان حضرتك ولا هتاخده زي ما هو وانت خلاص متفقين انت كده وهو كده وهتتعايشوا وهتحترموا الاختلاف طيب ماذا لو ما وده اللي خلاني اتكلم انه الموضوع او السؤال ده بقى له سنين قوي بفكر فيه لكن انا اكتشفت ان في بقى ناس خاضت التجربه يعني انا حافظت ان انا ما التجربه عشان ما بس في ناس اخذت التجربه وما عيني في سيم من الناس يوتيوبر ارتبط بواحده المفروض ان هي محجبه هو عارف ان هي محجبه بعد ما اتجوزها هم يعني في خلال كذا يوم كم يوم يعني مش ما, ما اخدوش وقت انهم يتعرفوا على بعض كويس بس هو عارف انها بحجاب بعد ما اتجاوزه على طول قال لها طول معي ما انتي معايا ما تلبسيش الحجاب خالص ليه ازاي مش عارفه هو كده انت شكلك احلى من غير حجاب ما تمشيش معايا بالحجاب هي ومع نفسك امشي بالحجاب زي ما انت عايزه هي وافقت المهم لما هي وافقت بعد كده فجئه ان هو بيشرب خمره طب انت بتشرب خمره انت بشربي لا انا ما بشربش المفروض برده هو يحترم برده الاختلاف هو لحد دلوقتي هو ما احترمش اي اختلاف فكانت عطشانه هو عند الثلاجه فممكن كوبايه ميه حاضر حطلها لها ميه طلعت ان هي مش ميه طلعت ان هي خمره وقعد يضحك عليها لما هي لقت الطعم مر قعد يضحك عليها وقالها بكره تتعودي وكده وكان عايز يعني يعني انها تشرب زي طيب ليه ليه ما فيش احترام للاختلاف ليه ما احترمتش الاختلاف؟ زي ما انا مطالبه ان انا احترم الاختلاف وان انا يعني موافقه انك تشرب خمره بس لو سمحت لما تشربها مثلا وانت بتتكلم معايا كلام خاص مثلا لو سمحت ما تبقاش شاربها لو سمحت واحنا خارجين مثلا ما تبقاش شارب مثلا بس اشرب لو حابه تشربها شربها مش هقولك لك ما تشربهاش بس يبقى فيه اتفاق مش ان انت تعمل لي كمين مش ان انا افاجئ بشخص ثاني بشخص ثاني بميول بافكار انا مش هتمش هتمشي معايا اللي حصل ان هما خلال النقاشات يعني آه قالت له هو انت مسلم؟ انا عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه، انت مسلم؟ قال لها لا انا لا ديني. طيب انت اتجوزتني بعد اسلامي، انا مسلمه، انت اتجوزتني بعد اسلامي، وانا آه الدين بتاعي بيخليني ما اقدرش اتجوز واحد مش على دين سماوي. آه انا والله مختاره الدين ده وعلى فكره الموقف ده انا تعرضت له شخصين قبل كده بس ما اتجوزتوش يعني. آه كان فيه شخص وابدا احبه إعجابه وقالي انا بحبك وبس عايزين نجرب بعض طب ازاي نجرب بعض ما ده هيبقى اسمه زنا قال ايه ده انت بتصدقي القران والكلام القديم ده بس عند كده احنا وقفنا وخلصنا مفيش بقى كلام تاني مفيش حوارات مفيش لقاءات الموضوع انتهى حد تاني برده قال لي نجرب لا انا حضرتك انا م بجربش طب مش انا بحترمك باختلافك انت كمان تحترميني باختلافي لا حضرتك هو اختلافنا يعني انا احترمك باختلافك ماشي بس هي مسألة مسألة جواز يعني احنا حنلتقي في بيت واحد فانا مؤمنة بعقيدة معينة العقيدة دي مش بتسمح لي خالص ان انا اتجوز واحد على يعني مش من دين سماوي فا ازاي انا هجوزك دي ما فيهاش نقاش يعني دي مش مثلا واحد مسيحي او واحد يهودي هقول مثلا التاويل بتاعنا زكوري ومش عارف ايه ويبقى فيها قصه وقولان ولو ان انا برده طبعا انا مقتنعه ان هي فيها قولان يعني لكن بغض النظر طالما قانون بلدي البلد اللي انا عايشه فيها ما بيسمحش يبقى خلاص انا بحترم قانون بلدي. لكن ان انت تتجوز واحده وانت عارف ان انت مش مؤمن وهي مؤمنه. آه وان دينها ما بيسمح لهاش تتجوز آه حد آه مش بدين سماوي وبالتالي بعد جواز باطل فايه ده؟ انا انا عايزه اقول لكم هنا نقطه النقطه هنا مش بس ضمير افراد لكن المشكله هنا ان الدوله بتفرض علينا ان احنا نكون منافقين الشخص اللي مش قادر آه او مش عايز يقتنع بدين المفروض دستوريا بقى من حقه ان هو في, في بطاقه الرقم القومي بتاعه يتحط له شرطه يتحط له ملحقه تتحط له التسميه اللي هو آه عايزها اللي يعني هو عليها يعني انا شايفه كده حمايه ليه عشان ما بقاش انسان منافق حماية للدولة علشان ما يبقاش في عقود زواج باطلة ومشكلة ممكن ينشأ عنها أطفال الأطفال دول هيروحوا فين مصيرهم هيبقى عامل إزاي ده باختصار اللي أنا كنت عايزة أقوله وكنت عايزة أسألكم أنتوا المفروض الصح أن أنتوا تتكلموا قبل الجواز في ومعتقداتكم وقناعاتكم الأفضل ولا بتداروها ولا ناويين تدروها شكرا